טוב, אנחנו בשאלה שבע. הקטנתי קצת תוך כדעת הקו, ואני אכריר לכם את זה למקרה שאתם לא רואים מה כתוב כאן. נאמר כאן, תשתמשו בהוכחה כדי לענות על השאלות הבאות. נתון שזווית 2 חופפת לזווית 3. כלומר, גודלה של זווית 2 שווה לגודלה של זווית 3. אני מנסה לדבר בשפה שמדברים בה בשיעורי גיאומטריה. ואני חייב להודות שהיא נוטה כאשר יוצאים מהכיתה. אך מכיוון שאנחנו בשיעור גיאומטריה נשתמש בשפת הגיאומטריה. אז זווית 2 חופפת לזווית 3. וזה אומר שהן בעצם שוות. בסדר. בואו נראה. 1, זווית 2 חופפת לזווית 3. כן, זה נתון, סימנו את זה כאן למעלה. טיעון 2, זווית 1 חופפת לזווית 2 וזווית 3 חופפת לזווית 4. הם תוהנים שזווית 2 שווה לזווית 1, או שזווית 1 חופפת לזווית 2, הנה פה, ושזווית 4 חופפת לזווית 3. בסדר. והם שואלים מהי הסיבה לנכונות הטענה הזאת. ובכן, שכחתי את ההגדרה המדויקת, אבל להבנתי זוויות שנמצאות זו מול זו הן שוות, הן חופפות. אפשר ממש לדמיין שני מקלות ואיך הזווית בנקודת המפגש משתנה בהתאם לזה שאנחנו מזיזים אותם. אני אוכל לראות שזוויות נמצאות זו, זו תמיד שוות או חופפות. ובכן זו הסיבה שאני הייתי נותן שזוויות כאלה הן שוות. בואו נראה מה מבין האפשרויות שלנו מתאימה למה שראינו כרגע. זוויות משלימות לזוויות חופפות הן חופפות. זוויות קודקודיות שוות זו לא אני חושב שכך קוראים לזוויות זו זו. קודקודיות. אני חושב שזו הכוונה. זוויות צמודות לזוויות חופפות הן חופפות, זה לא נכון, זוויות מתאימות הן חופפות. ואלה הן היום לא זוויות מתאימות. אני חושב שהכוונה כאן לזוויות קודקודיות. זוויות משלימות לזוויות חופפות הן חופפות. אתם יודעים מה? אני הולך לחפש את המילה הזאת בוויקיפדיה. בואו נראה. זוויות קודקודיות. כמו שאתם רואים, בגיל 32, חלק מהגדרות כבר נשקחות. ומה שחשוב הוא, להבין, את ההגדרה המדויקת. אבל הכי חשוב להבין. נראה מה אומרים בוויקייפדיה. זוויות קודקודיות. זוג זוויות הנמצאות זו מול זו קודקודיות. הנה כתוב זו מול זו, אבל ההגדרה הבריטית לזוויות האלן קודקודיות זוג זוויות הנוצאות בין שני שרים נחתכים וינמצאות אחת מול השנייה. בסדר, מעניין שאני שגדלתי בלריזיאנה שבארצות הבריט משתמש בביטוי אה, שבו דווקא משתמשים בבריטניה. אולי זה יותר. אה, איגיוני בינאיים מקודקודיות. בכול offen, עכשיו אנחנו מכירים את המסע קודקודיות. וATSUVA יachen כי זכויות קודקודיות אינן שפות. השאלה: אבא, נתחיל יש תמש של ארצות הברית. למות שארבעה אנשים מחוץ לארצות הברית, ורואים את הסרטונים. טוב, נראה שיתחנו מילים שונות לאותו יניאן, אפילו באנגלית. שוב, זה אולי קטן לקריאה, אני אקריא לכם. שני שערים במישור תמיד ייפגשו, בנקודה אחת בלבד. בסדר, והשאלה היא, מי מהבאים מתאר בצורה הטובה ביותר? דוגמה הפוכה לטענה זו. אני אוהב לחשוב על התשובה עוד לפני שראיתי את האפשרויות לבחירה, ובמקרה הזה, האם אני יכול לחשוב על שני שערים שנפגשים תמיד בנקודה אחת? ובכן, מה במקרה של ישרים מקבילים? אם יש לי هم הישר הזה והישר הזה. הם מקבילים. זו ההגדרה של קווים מקבילים. דוגמה נוספת שסותרת את הטיעון היא שני ישרים, שהם ישר אחד. אפשר שלא תחשבו שאלה שני ישרים, אבל אני חושב שכן. למשל, הישר הזה ותראו לעצמכם עוד אחד, לא, זה מקביל, תראו לעצמכם עוד ישר שנמצא בדיוק עליו. במקרה הזה הם יפגשו לאורך כל אורכם. כלומר, בשני המקרים יש לנו סתירה לטיעון ששני ישרים שנפגשים בנקודה אחת בלבד במישור. ואם נסתכל בתשובות לנו, הדבר הראשון שכתבתי שם ישרים מקבילים שהם שני ישרים במישור שאינם נפגשים בנקודה אחת. שאלה 8. מעכשיו קצת אגדיל את התצוגה הצוגה, ותוכלו בעצם גם לקרוא. הנה שאלה, תשע. איזה צורה סותרת את ההשערה הבאה? אם במרובה זוג צלעות נגדיות ומקביל הרי שהמרובה הוא מקבילית. שוב, יש לנו כאן הרבה מושגים. אני זוכר משורי גיאומטריה שמרובה פירושו ארבע צלעות. זו צורה גיאומטרית בעלת ארבע צלעות. במקבילית זו צורה שבה כל הצלעות הנגדיות מקבילות זו לזו. למשל, זו מקבילית. בואו נראה. אם תתעלמו מהשארית הקטנה שתלויה כאן, זאת מקבילית. וכאשר כל הצלעות שוות נקבל מאוין. אך כאן יש לנו מקבילית, זו מקבילית כי הצלע אזו, צלע זו, מקבילה לצלע זו, והצלע זו מקבילה לזו. כל הצלעות מקבילות. עכשיו הטיעון הוא שאם זוג אחד של צלעות נגדיīות מקבילה, ראי מצולה, המרובה, סליחה או מקבילית, אני רוצה למצוא תיעון נגדי. אסרטט כאן צורה שיש לה שתי צלעות מקביל נומר שצלה הזאת והצלה הזו ואני לא רוצה שאחרות תהיינה מקבילות ואני לא רוצה כי אחרת זה לא תהיה מקבילית נומר ששתי הצלאות האחרות לא מקבילות נומר שאנתי רואה נאכח ואני דולה מזכוני הדל בדתי לצורה הזאת קוראים תרפז ואו ניראה ובכן טוב יש לנו קן תרפז כאפשרוות תרפז כל השאר הם מקביליות במלבן למשל, כל הצלעות מקבילות ויש לו זוויות של 90 מעלות. מלבנים הם מקבילית משוכללת. נאוין, שם כל הצלעות זהות, שוות בגודלן. והזוויות לא, לא בהכרח. מרובה, הוא ריבוע, הוא מצולה בו כל הצלעות שוות ומקבילות, והזוויות כל הן בנו 90 מעלות. כל אלה הן דוגמאות למקביליות. אך צורה הזו שכאן איננה מקבילה, יש לה של צלעות מקבילות. כלומר, זו דוגמה סותרת את ההשערה. بنقدر كبروهم شبه اربع شلات بالجيومتريا. في خلق الكشه ده لاكيرت الاغدرات. المناطق يتر برورين مع الاغدرات שלהم. طب السؤال الرابع، نتون تي ار اي بي مالكودت بانجليت، انا كبر مدعج، نتون ش تي ار اي بي هو ترابز وشو كايم يم على اخصونين בואו נראה מה אפשר לעשות. טרפז שווה שוקיים, פירושו המחברות את הבסיסים שוות. קצת כמו במשולש שווה שוקיים. אסרטט את זה. אני בעצם מנחש. לא ראיתי את ההגדרה של טרפז שווה שוקיים לאחרונה, אז טרפז שווה שוקיים, אבל זה נשמע נכון, אז נלך על זה. חשובה בחיים. כך שאני חושב שמה שהם מתכוונים הוא שהצלע הזו, וזה הטרפז, הזו תהיה שווה לזו, הכוונה שווה לזו. הטרפז שווה ובנוסף, T, הם על תנו לי זה, P בטרapeז. ועל חסונים אחד U R P. ושני U T A. כח. בסדר. נרמ אפשר לעשות? מה מבין הבנים חייב להיות נחון? חסונן, חסונ R P אנחיל T ובכן, אני כבר יכול לראות שהם לא מונחים, אני רוצה אפילו להוכיח את זה, אפשר ממש לראות את זה. אם נקבץ את החלק העליון מטה, תארו לעצמכם מכשיר כלשהו שזו הצומת שלו, ואם תמחו מטה, האלה, יכול לסרטט את זה. הזווית, הזוו, הזווית הזאת תהפוך לה קטנות יותר ויותר. ככל שנמאח את המקבילים, ככה זוות יהיו קטנות יותר, וכדי ששני אלה יהיו מונחים, כאן חייבת עוד זוות 90 מלות, ואנחנו יכולים לראות שזה לא המקרה. בסדר. הבא, RP מקביל ל-TA. ובכן, זה ממש לא המקרה, ישרים אלה נחתכים. הרי אלו הם הלחסונים. הבא, RP שווה ל-TA. ובכן, זה נראה לי נכון. שזה אם נצי... נצייר כאן קו סימטריה, כך, שיהיו לנו תמונת מראה, אחד של השני, זה חופף להשתקפות שבצד השני, למשל קו זה יהיה שווה לזה, ואנחנו יודעים שמכיוון שהטרפז הוא שווה שוקיים, אפשר להמשיך אותו למשולש שווה שוקיים. כך, ואז הזווית הזאת שווה בעצם אני מעדיף לא ללכת בדרך הזו. אפשר ממש, אבל ממש לראות זאת, למרות שאולי אני צריך להיות קצת יותר מדויק בהוכחה שלי. אבל ברור ש-R-P שווה ל-TA. מכיוון ששני צידי הטרפז סימטרים. אין אפשרות ש-R-P יהיה שונה מ-TA. מכיוון שהטרפז סימטרי לחלוטין, כי הוא שווה שוקיים. ומה עם תשובה? DRP חוצה את TA. לוא את הטרפז אחרת, לוא היה נראה כך, לוא זה היה הטרפז, גם זה הטרפז שווה שוקיים. וכאן הלחסונים היו נראים כך, אופ, אופס, רגע. זה די ברור שהם לא חוצים זה את זה. כבי שיחצו זה את זה, האורך הזה היה צריך להיות שווה לכתע הזה, ורק מסתכלות ברור לנו לא כך. לא שווה לזה. כלומר, לא זה אם כך, אנחנו יכולים למחוק את תשובה A, התשובה B ותשובה D, ולראות שתשובה C נראית די בסדר. ואפשר לקבל את תשובה זו על ידי, גם על ידי דדוקציה, לגבי כל הזוויות. ובכל אופן זה יהיה בזבוז של זמן, אך זה יכול להיות תרגול טוב לעכשיו ולהוכיח בצורה מסודרת למה זה נכון. למרות שפה הראינו זאת די טוב בצורה אינטואיטיבית, בהתבסס על הסימטריה של הטרפז. הבא.